على خوي على خوي على خوي بجت عيني وعين امي وعينم على أخوي أدور وانشد الواد <تصفيق> أدور انشد الوادم على خوي يقول عباس ديوان انا المرتاح بس عيني وهذا الاسم مرسل الظفر عديل الزود واكيد ابو سند أثير العطواني كل الحضور الحيانه والماحيه احلى 100 دولار باسم صفاء قربه يبقى صفاء قربه يعني حسن القصاب بعد حسن القصاب ثاني 100 دولار هاي باسم حسن القصاب وين بيت المعمار على راس أنا المرتاح بس عيني على خوي إذا ملتوم إذا مهضوم هذا ما يصير بي بي شلون بي وهذا اس من ابو جنه اكيد احنا جاه فرح وهاي المعزوفه ونعوف الحزن ادقي طبول للحركه وهد حيل هذول ويا من دقوا اها هاي اول الراسينه اديت بال للحركه واحد حال هذا لو يعمل ندقه هي هذا لو يعمل ندقه اه والشارع اليوم انقبعه ايوه والشارع اليوم انقبعه جوا عباس اي الله لا لا لا لا لا أنا على أبو لمعصاري لا بحظ له رماني أنا على أبو لمعصاري لا بحظ له كلهم داروا علي من عرفة وجبوراني من عرفة أبو يامان ها طيب. ها همي. همي. همي. ها ها اها اها اها. بعدو ها ها ها هدا ها ها ها هذا مبين هذا. المعدل معدل. عبان الجمهوري ها ها ها ورد يا عبيس وحيله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا ديوان اهلا وسهلا اهلا وهذا اهلا يلا يلا يلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا طبال طبال بالمكرمة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 وجدك حاكم على البر يا عبوسي وجدك حاكم على البر يا عبوسي أو جدك عيني يا عبوشي وهذا الاسم حميد ديوان العلم وبعد حميد هلأ هلأ عباس نهبي أخوي الزود كل اللي هلأ حيدر ديوان هلأ بعد حيدر ديوان أكيد وفق حيدر ديوان هلأ الديوان. ديوان هذا اسس الادب العباس عماد التورنتشي وبعد عماد تورنتشي بعد عماد حيدر الجمهوري اسس الادب موت هلي الحيادر الاعلام سيد حيدر الورده غالي عزيز اكيد تكرر الحيدري لعيون قاسم الورده محمد فدوه قاسم الطيب صفاء قربه ابو صفاء والوردة حلية. على راسي الزهيرات علي كشكول الاعلى وينك يا علي كشكول يعني حسين ابو شوارب مشتاق شيباني بعد مشتاق شيباني يعني حيدر يا جبوري الله الله اكيد سيد عباس العيون مرتضى جبوري عماد التورنتشي نرجع ونقول عماد تورنتش يعني ورد يا عويس شيل المعزو والعب باصهار <تصفيق> هاي مردوده هاي مردوده حاضر. ديوان مطلوب على السجا تعال يمي خذ راسك على اصابعك تعال يمي حرك روحك يمي شوت ها يلا شد شد شد وهذا واحد, مش واحد مش متعد. على متعد. شد شد شد شد شد شد شد شد حفاظتي الذهبي أنا من عندك حفاظتي الذهبي حفظتي من عندك أنا ها يلا عبوس نمبر 1 عبوس نمبر 1 فخ هو طيب هاي موت هذا موت وبعد موت اكيد سالم يا جبور العلم على راسي اكيد يقول خويي زود سيد احمد الموسوي الله الله سيد احمد ما شفتك والله على راسي النفس اللي يصعد وينزل ثابت يا ورده 50 سمير الجنابي الاعلام يعني محمد عباس كل خطار يقول سمير على رأسي ومليون الآن أيوة. جاي باشاً طلع للمشخة باكر أكيد أكيد علي وعباس شي يقول علي أخوه على العريس إيه كل من يتب دنيا كل من يتب دنيا فقا عريس أشوفك عريس أشوفك يا ويا الخوان وابن الصخوت أبوي أبوي حامي هلا هلا هلا هلا هلا الغالي